Med det, der gør Danmark godt. Er vi cykler på arbejde? Vores smukke kyster? Eller er vi dem, der drikker mest øl i verden? Nogle mener, det er vores rejsløst. Vores eventyrløst. Og længslen efter nye indtryk. Andre mener, det er vores erhverv. Den lille virksomhed, der handler med hele verden. Giganten med manden på guldet. Og ham, der shopper i et enkelt klik.